الكلام اللي هنسمعه دلوقتي ده قصه خطيره لكنها مهمه جدا ومفيده وفيها كل العبر احد الاصدقاء بيكلمني وبيقول انا كنت عايش في امريكا في ولايه فلوريدا الامريكيه بيقول ان انا جالي خطاب بالبريد بان ارتكبت مخالفه مرور واني قطعت الاشاره الحمراء في الشارع الفلاني في الساعه الفلانيه اليوم الفلاني وبيقول ان في الجواب ده هو لقى ان هم بيسالوه كام سؤال هل انت بتقر بالمخالفه دي ولا لا هل عندك اي اعتراض كانت قيمه المخالفه حوالي 300 دولار لان انا مش فاكر اذا كنت قطعت الاشاره ولا لا ولا عارف اسماء الشوارع بالضبط في الولايه رددت عليهم وقلت لهم ايوه انا عندي اعتراض انا مش متأكد كنت مشيت في ال لا. ولا لا حتى ان قطعت الاشاره دي اصلا وبيقول بعدها باسبوع وصلني جواب ثاني وفي ثلاث صور لعربيتي واحده فيهم قبل قطع الاشاره وهي حمر الثانيه وانا في نص الاشاره وهي حمر الثالثه بعد ما عديت الاشاره بمتر واحد وهي برضو لسه حمر انا يعني متلبس ما فيش الصور هي الدليل القاطع دفعت 300 دولار بعد طبعا ما اقررت بالمخالفه وسكت وفي يوم من الايام بعد الحادثه دي كنت عمالي اقرا في القران في سوره الجاسية فافتكرت الحادثه دي والمخالفه لما وصلت القوليه عالم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون صدق الله العظيم الايه دي معناها خطير جدا والمقصود بيها ان ربنا عنده نسخ من اللي عمله البشر في الحياه في وخصوصا المقطع من الايه اللي بيقول ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون خلاني احس بالذهول والقشعريره والخوف من الله يا الهي قالت التصوير اللي من صنع البشر ما قدرت شهرب منها وما فيش مفر منها خالص، فما بالك بتصوير وتسجيل واستنساخ لاعمالنا من رب الناس، اين المفر؟ هذا الاستنساخ لاعمالنا في كتاب لا يضل ولا ينسى ومحفوظ في مكان المأمون، لا يتلف بفعل عوامل المناخ عصير ولا رياح ولا امطار، ومحدش يقدر يسرقه ولا يقرصنه، يا الهي كل المعاصي مستنسخه بتواريخها بوقائعها باشخاصها بمكانها بزمانها بالوانها باهدافها بملابساتها بخلفياتها وبضواعسها كلها مسجله بالصوت بالصوره وبالنوايا كمان فهو سبحانه وتعالى يعلم خاينه الاعين ومرات الصدور يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل اللي ما تقدرش كاميرات البشر تسجيله كل ده هيتعرض على الانسان يوم القيامه